we <laughs> رحمۃ الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ ملک یوٹیوب چینل فخر پاکستان کے ساتھ اس وقت جو میں شخصیت موجود ہے وہ ہے محمد اعظم سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران ہار روڈ کے ہم ان سے بارے میں ان کے ان کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں کہ پہلے یہ جی اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے اور پھر تاجر برادری میں ماشاءاللہ کافی مقبول ہے تاجر برادری کی کیا خدمات کی ہیں ان کی جی السّلام علیکم محمد بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا آج تو آپ جو جس, جس موٹو پہ آئی ہیں تو آپ مجھ سے بات کریں گے میں شراب کو چاہتے تھوں سر اپنے بارے میں جی میں آ, میرا نام محمد اعظم ہے اور ایز اے ای پیٹرن چیف ہال روڈ میں انجمنی تاجران ہوں اور آل پاکستان موبائل فون ایسوسیشن لاہور کا جنرل سیکریٹری بھی ہوں ہال روڈ پہ مجھے آ, تقریباً ٹوینٹی ایٹ ایئرس ہو گئے ہیں یہاں پہ اور ابتدائی میں نے جو یہاں سے سٹارٹ کیا وہ پارس مارکیٹ سے اور الحمدللہ للہ آج ہم اس ایسے ایک گروپ کے ساتھ ایفلیٹ ہیں جو ملکی معاملات ہو یا اندرونی یا بیرونی معاملات ہو اور مسلمانوں میں معاملات ہو دین کے معاملے کو ہو یا کوئی بھی پرابلمس ہو جس میں امت مصمّہ بھی آ جاتی ہے ہال روڈ سے مسائل بھی آ جاتے ہیں پاکستان کے مسائل بھی آ ہیں اس پلیٹفام کے ساتھ میں ایفلیٹ ہوں جس کا نام خدمت گروپ ہے ہر جگہ پہ ہم الحمد للہ کے حصہ لیتے ہیں اس معاملے میں بے شک وہ برادری ہو یا تو امت مسلمہ کا معام ہو یا کوئی قدرتی افات ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں کوئی بھی ہمارا ملک اس میں انوالو وہ ہم وہاں پہ سروسز بھی دیتے ہیں خود بھی جاتے ہیں اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ زلزلے میں ماشاءاللہ اللہ آپ نے کافی خدمات کی جب زلزلہ آیا تھا اور کافی رات لوگ جو اسے بے گھر ہو گئے تھے اس معاملے میں آپ نے ماشاءاللہ بہت خدمات حاصل کی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ اور تاجروں کے درمیان جو اختلافات رہے ہیں کافی عرصہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں تو میں بجٹ کے حوالے سے اب بات کروں گا کیونکہ اس سے پہلے تو کرونا کی پرابلم چل رہی ہیں ہماری دو پچھلے دو سال سے اس دفعہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے تو یہی اعلان کیا تھا بجٹ سے پہلے کہ ہم اس وقت ماشاءاللہ بڑے اچھے ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں اور ہمارا جی ڈی پی بھی بہتر بی ہو رہا ہے اور ہم ہر معاملت میں جا رہے ہیں مگر جیسے بجٹ آیا اس میں تو ہمیں کہیں پہ کوئی تاجر تاجرباتی کے لیے کچھ نہیں ملا اور ایک ایسا کوئی بھی چیز جس سے کوئی مستفید ہونی چاہیے والا طبقہ یا شٹر پاور ایسا کچھ نہیں تھا تو موجودہ گورنمنٹ سے پروٹر... سیکشن... فی الوقت تو ایسا کچھ نہیں ہوا ٹرانسیکشن پہ بڑھ گیا پہلے تو ایک لاکھ کی آتی ہے اب تو پچیس ہزار پر چلا گیا ہے کسی بھی طرف سے کوئی تاجر کو فیور نہیں ملی وہ ہمارا کم, سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ابھی بھی تاجر برادری کے لیے کچھ سوچیں کیا دے رہے ہیں سینڈ کیا, کیا آپ نے چھوٹے والے تاجر کو, پاور کو کیا دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. کوئی سہولت نہیں کسی بھی چیز میں دی نہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی وہیں پہ سٹینڈ ہے عام آدمی جو بیس پچیس ہزار روپے ہے وہ کیسے کرائے کا مکان دو بچے اسکول کیسے وہ سروائیو کرے گا آپ خود بتا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں دیا ان لوگوں کو پہ بجٹ آپ نے کم کر دیا میڈیکل فیسلٹیز پہ آپ نے بجٹ کم کر دیا تو بجٹ دیا کہاں ہے لوگوں نے تو یہ یہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ پازیٹو تھنکنگ میں جا رہے ہیں اور آج کل میں خبریں چل رہی ہیں کچھ چیزیں مزید پاکستان کی گرویر گاہ کا قرضہ لیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ یہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو سو دنوں میں بہتر کر لیں گے میں تو پریشان کر دیا تاجر برادری کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس گورنمنٹ میں اور پچھلی گورنمنٹ میں کس حد تک فرق آپ نے محسوس کیا ہے کیا پچھلی گورنمنٹ کافی بہتر تھی یا بزنس کافی چلا تھا اب تو خیر کرونا کی وجہ سے بھی لاک ڈاؤن سے بڑے بزنس ٹھپ ہوئے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ گورنمنٹ ناکام رہی ہے تقریباً کمپیریزن آپ اگر ان کا اور ان کا کرتے ہیں تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ ہم دن ب دن ڈون ہی جا رہے ہیں پازیٹیو تو ہو نہیں رہے تو یہ ان کا کمپیریزن کرنا تو ایک عجیب سے سورج کو چاند کو دیا دکھانے کے پرابلم ہے ایسا معاملہ نہیں ہے جو ریئلٹی ہے اس پہ جو بیس کر رہے ہیں نا ان حقیقت میں ہمیں مل کر رہا ہے ہم چھوٹے عملے کو کہاں پہ سیٹسفائی کر رہے ہیں کہیں پہ بھی نہیں سکتے میڈیکل فیسلٹیز وہ کم ہوتی ہیں ایجوکیشن وہ کم ہو گئی ہے اور ٹیکسیز پہ پلس ٹیکسیز ایک چیز کو ایک جگہ ٹیکس لگتا ہے پھر وہاں سے دوسری جگہ جاتی پھر ٹیکس لگتا ہے تو hmm. عجیب سا سسٹم ہو گیا ڈسٹربنس ہو رہی ہے تاجر کو اور پیپر ورک hmm. میں آ کے نوکری, کی بجائے, ہم بہت زیادہ پوزیٹو پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں تو آپ کیا گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ کو کیا سہولیات دی جائیں تاکہ یہ بزنس بہتر ہو کیونکہ پاکستان کی ہڈی ہے تو آپ کیا اس کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کریں اگر مضبوط ہو تو شٹر پاورز کو آپ سہولتیں دیں چھوٹے جو مڈلس ہیمین ان کو سہولتیں دیں تاکہ وہ گروتھ کریں جب ہر لحاظ میں گروتھ کریں گے آپ اوپر والے طبقہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے نیچے والا نیچے سے نیچے جا رہا ہے آپ بیلنس کریں متوازن کریں ان کو آپ درمیان والے کو مضبوط کریں گے تو وہ اوپر والے کو مضبوط کریں گے تو اسی لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پالیسی بنائیں جس میں تاجر برادری کے کو سہولتیں پتہ نظر آئیں کہ یار یہ کام ملا ہے ان کو یہ کام ہوا ہے یہ میں رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بجٹ میں سب سے زیادہ جو ہے تعلیمی نظام میڈیکل سیل اور جو مہنگائی ہے اس کے اوپر آپ گورنمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ عام آدمی کو اس میں کیا ریلیف دے سکتے ہیں وہ ریلیف دیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر یہی آلاتا جو چل رہے ہیں اسی تناظر میں آپ پاکستان کا فیوچر کہاں دیکھتے ہیں اس کے دیکھیے الحمدللہ پاکستان پاکستان قیامت کا یاد رہے گا یہ تو ہے اور ہم پاکستان کے لیے ہر چیز ہم قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں مگر اگر آپ اس کو کہیں گے کہ اس حالات میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے تو اس وقت تو پوری دنیا میں اس وقت کرائسس میں ہے کرونا کی وجہ سے کرونا کے وبا سے اللہ تعالی ہمیں بھی اور دوسری ملکوں کو بھی سب کو اس وبا سے جان چھڑائے اس کے بعد ہی کچھ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم گروت کہاں کرتے ہیں